Hau, Mikel da, eta gutako askok bezala informazioa gordetzeko gaio elektronikoak erabiltzen ditu Beremugikorra, USB-ak, CD-ak eta A. Zenbaitetan, gaioa gutako bat ez dugu gira borabili behar, eta zer egiten dugu? Ba, askotan, zakarretara botatzen dugu, adibidez gaioa hobe erosetzen dugu. Beste batzuetan, lagun bat egiten diogu, beraiek erabiltzen dugu. Gure informazioa ezabatzeko ezabatu botoian klik egin duguneaz pentsa dezakegu informazioa ezabatuta dagoela, segurua dela. Baina hoe ez da beti horrela. Gailua eskutzaretan eroriz gero, zenbait kasutan posiblera berez ezabatuta zegoen informazioa metodo batzuen bidez berreskuratu ahalitzateaz. Horrela gure argazkiak eta dokumentuak lortu daitezke. Gure informazio pertsuna eta konfidentziala lortuz. Gure segurtasuna, arriskuan jarriz, azkenean. Hau eki era eraserbezalako programak dauzkagu, ezabatze segura bermatzen digutenak. Informazio gehiagorako, joan zaitez, beraien web oficialera.